Και Αφού τότε που συνεργασίκαμε τελευταία φορά, κύριε Πρόεδρε, με πολλά, δυστυχώ εξαιρετικά δυσάρεστα, στο μέτωπο των εξελίξεων της Ουκρανίας, ω αποτέλεσμα τη ρωσικής εισβολής. Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη αισιοδοξία για το τέλο των αυτοπραξιών και θα πρέπει ενδεχομένω να προσταρμοστούμε όλοι για μία περίοδο παρατηταμένη αβεβαιότητας και αστάθμισης. Οι επιπτώσεις στον οικονομικό τομέα είναι οι ορατέ σε ολόκληρη την Ευρώπη και στι ελληνικές προορισμίες, από τον κόσμο θα έλεγα, δηλαδή αντιμέτωποι με ποσοστά του θωρισμού, τα το οποία δεν είχαμε ξαναδεί εδώ τα 40 χρόνια, η γεννοσιοδότη αιτία τη κρίση, όπω έχουμε εξηγήσει πολλέ φορέ, είναι το πίστοση άνοδο στι τιμέ του φυσικού αερίου, που συμπαρασύρει δυστυχώ και τι τιμέ του ηλεκτρικού. Η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει ό,τι μπορεί να κάνει για να στηρίξει σε αυτήν την δύσκολη περίοδο νοικοκυριά και επιχειρήσει. Είχα την ευκαιρία σχετικά πρόσφατα να εξαγγείλω ένα νέο μέτρο πρόσθετων παροχών υποστήριξης του βαρισμούς προτεύγματος, στήριξης των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας με ένα έκταστο επίδομα, το οποίο θα δοχθεί εντός του απελίου ύψους 200 ευρώ, και μια σειρά από παρεμβάσεις που αφορούν τα καύσιμα των πρωτοκίνητων, που βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πολύ μεγάλες αυξήσεις και στα λοιπάσματα και στις αεροτροφές και πρέπει να στηρίξουμε σε αυτή τη φάση την ελληνική κοινοτροφία. Και βέβαια από την 1η Μαου θα έχουμε την σημαντική αύξηση του κατώτου του, του, του μισθού, όπω έχω δεσμευθεί. Θα κάνουμε τι συγκεκριμένε ανακοινώσει πριν το τέλο του μήνα προφανώ όταν θα, θα έχουμε λάβει υπόψη μα όλε τι προτάσει ε, των ειδικών, αλλά και φυσικά το ύψο του πληθωρισμού, το οποίο και αυτό θα πρέπει να συμπολογιστεί σε αυτή την απόφαση την οποία θα λάβουμε. Ταυτόχρονα Τα πρόκειται θα σα δει δώσω ότι υπάρχει καμία. Έλλειψη στην ελληνική αγορά, διότι πολλά ακούγονται, η αγορά λειτουργεί καλά. Όμω θα είμαστε αμήλικτοι απέναντι σε οποιοδήποτε φαινόμενο στο χέρι Θα εξαντλήσουμε την αυστηρότητα του νόμου, επιβάλλονται ήδη πρόστιμα πολύ υψηλά, σε όσου βλέπουμε σε αυτήν την κρίση μια ευκαιρία για πρόσχερο πληθυσμό. Αυτά τα φαινόμενα δεν θα γίνουν ανοιχτά. Όλοι θα βάλουμε πλάτη. Ο κράτος, οι πολίτε ήδη δοκιμάζεται το ασφαλιστικό εισόδημά του και έχω πλήρη αίσθηση ότι αυτή η κρίση μα τύπησε σε μια περίοδο που δυστυχώ η μισθή στη χώρα μα είναι ακόμα χαμηλή και το μυαλό μα είναι πρώτα και πάνω απ' όλα στου χαμηλόμισθου, στου χαμηλοστασιούχου, ειδικά στου ανθρώπου που ζουν στον Ήκη που δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν τουλάχιστον την ασφάλεια τη ατομική ειδοκτησία. Αυτού πρέπει να σκεφτούμε. Αλλά πρέπει να βάλουμε και οι επιχειρήσει οι οποίε έρχουν. Στηριχθεί πολύ από την κυβέρνηση κατά τη διάρκεια πανδημία και γι' αυτό και προσδιορίσαμε από τη Συμφώνια ότι τα όποια υπερκέρδη υπάρχουν από την αγορά τη ηλεκτρική ενέργεια θα πρέπει ουσιαστικά να επιστραφούν στου πολίτε μέσω μια έκτακτη ή ύψου 90% αναμένουμε από τη ρυθμιστική αρχή ενέργεια, η οποία είναι και η μόνη που γνωρίζει πλήρω τον τρόπο λειτουργία τη αγορά, τι προτάσει τη και τι εισηγήσει τη εντό του επόμενου μήνα. Τέλος, να σας πω ότι αυτή η συζήτηση ξαναφέρνει στο τραπέζι την αναγκαιότητα της ενεργειακή μετάλλησης. Η φθηνότερη μορφή ενέργειας αυτή τη στιγμή είναι η τράσινη ενέργεια. Η ενέργεια παράγεται από τον Λίλιο και την Άλωσα και θα πρέπει να επιταχύνουμε ακόμα περισσότερο την διείσδυση. Των ανανόσιμων πηγών ενέργεια σε επίπεδο μεγάλη κλίμακα αλλά και μικρότερη κλίμακα. Επιχειρήσει μπορεί ενδεχομένω να τοποθετούν πρωτοβοταϊκά, να καλύψουν τι δικέ του ανάγκε και αυτό θα πρέπει να γίνει με πολύ μεγάλη ταχύτητα και παρακάμψοντα, τον να πω σαρώνοντα ε, τα όποια ε, γραφειοκρατικά εμπόδια και εξίσου μεγάλη έμφαση φυσικά θα πρέπει να βοηθεί. και στην φθηνότερη μορφή ενέργεια από όλε που είναι αυτή που δεν καταλώνεται ποτέ. Και στα προγράμματα εξοικονόμηση ενέργεια. Το μέλημά μα θα πρέπει να είναι το πώ θα μειώσουμε την αύξηση των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματο και γι' αυτό και πρωτοβουλίε όπω τα προγράμματα του εξοικονομώ και τη αντικατάσταση των κλιματιστικών, νομίζω ότι στην παρούσα συγκυρία έχουν το δικό του ξεχωριστό ρόλο, τη δικιά του ξεχωριστή θέση. Η κυβέρνηση θα είναι κοντά στου πολίτε όπω ήταν καθ' όλη τη διάρκεια των δυσκολιών που μα προανλήφθησαν και δεν ήταν λίγε και βέβαια πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες ότι, όπως το κάναμε και στην πανδημία, όπου παρά τις προτροπές τότε τη αντιπολίτευσης να τα δώσουμε όλα σε μία σχετική στιγμή, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι κρατάμε δυνάμεις, κρατάμε εφεδρίες, γιατί δεν γνωρίζουμε πολύ απλά πόσο θα κρατήσει αυτή η κρίση. Το μόνο το πολύ ενθαρρυντικό, για να κλείσω με μία θετική έτσι, είδηση, είναι ότι φαίνεται ότι ο το τουρισμός μας θα πάει πολύ καλά. Δεν φαίνεται να επηρεαζόμαστε ιδιαίτερα από τις εξελίξεις και είναι αισιόδοξο ότι θα έχουμε μία καλή τουριστική περίοδο, χωρίς τους περιορισμούς της πανδημίας που δυστυχώς μας πίσω τα τελευταία χρόνια. Κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς η μία κρίση διαδέχεται την άλλη και η εισβολή της Ρουσσίας στην Ουκρανία πέρα από τις τραγικές συνέπειες της ανθρωπιστικής κρίσης που δημιούργησε ένας λαός ξαφνικά μετατρέπεται σε προσφυγικό, 4-5 εκατομμύρια ήδη έχουν μετακινηθεί, Είναι το φέρνει επίσης τις συνέπειες στην οικονομική κρίση και ακριβώ μέσω της ενεργειακής κρίσης. Εκεί πολύ σωστά λέτε και είχα την ευκαιρία να το διαπιστώσω και στις που έκανα στην Πορτογαλία, πρέπει να βρεθεί η λύση. Ιδίω στο επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ενεργειακό εφοδιασμό είναι, α το δούμε, μια ευκαιρία, ως μια ευκαιρία να, αυτονομηθεί, να αυτονομηθούν τα κράτη-μέλη ή να απεξαρτηθούν ακόμη περισσότερο. Και από εκεί πέρα, βέβαια, πολύ σωστά θα χρησιμοποιήσετε όσο μπορείτε, να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία που υπάρχουν ώστε να ενισχυθούν κυρίω οι ευάλωτοι, γιατί αυτοί καλούνται να πληρώσουν πάντα το μεγαλύτερο τίμημα. Και φυσικά ο παραγωγικό τομέα, η αλληλεγγύη εδώ πρέπει να επικρατήσει. Σε όσο, με όποιο τρόπο μπορούμε να σκεφτούμε, γιατί έρχονται δύσκολες μέρες, αλλά μικράει να μπορέσουμε να τις διαχειριστούμε όλοι με τον καλύτερο τρέπο.